Mä oon Sofia Virtanen, kolmikymppinen toimittaja Helsingistä ja tota, mun on myös taustaa muun niin muassa mm. biologian opinnoissa ja sitten olen ympäristöasioista ollut kiinnostunut jo aika nuoresta lähtien ja tällaiset todella käytännölliset hankkeet ja kokeiluhankkeet on mun mielestä tärkeitä tota, ylipäänsä että me voidaan päästä siihen tilanteeseen että maailmasta tehdään kestävämpi paikka isossakin mittakaavassa. Et mehän ollaan Suomessa, samoin kuin suurin piirtein kaikkialla maailmassa, niin kuin hyvin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Toki sellaisissa asioissa, mitkä, mitkä nyt ensimmäisenä tulee mieleen, kuten liikenne. Mutta sitten sehän menee niin kuin ihan koko yhteiskuntaan, esimerkiksi ruoantuotantoon asti ja sit just niin kuin vaikkapa lannoitteiden kautta. Että niiden tuottamiseen tarvitaan niitä fossiilisia polttoaineita, niin mun mielestä tämmöiset hankkeet, missä niin ruoka on kuitenkin kaikille ihmisille välttämätön elämän edellytys, niin eri osa-alueilla saadaan muutettua yhteiskuntaa konkreettisesti sellaiseen suuntaan, että me oikeasti voidaan tuottaa esimerkiksi ruokaa ilman päästöjä. Mä sijoitin tähän hankkeeseen sekä ostamalla muutaman osakkeen että lainaamalla. Rahaa, koska ajattelin, että kun molempia tarvittiin tässä rahoituksessa, niin voin suurin piirtein siinä suhteessa jakaa sen niin kuin oman sijoitukseni. Ja, tota, paitsi maailman parannus, niin myöskin hyvä ruoka on minulle tärkeää. Et, tota, mä olen vuosikausia jo suunnilleen lapsesta asti aika paljon syönyt samsaran leipiä, ja pidän niiden mausta kyllä erittäin paljon myös. Että, vähän henkilökohtaisempi puoli siinä myös. Sijoita sinäkin parempaan ruokaan ympäristön ja itseskannalta. Miksi ei?